السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أصدقائي أرجعت في فيديو جديد وحلقة جديدة لعبة ريزون إيفول 3 طبعا بعد ما سوينا استفتاء من شهرين تقريبا بينها وبين لعبه ذا سترينج وردت ريدت انيميشن او ردة 2 هيك المهم هي اللعبه، المهم بين ثلاث الالعاب اللي فازت لعبه ريزون ايفور مثل ما شايفين بالتصويت تبعك مع الشاشه ولذلك رح نبلش بهي السلسله ان شاء الله رح اختم اللعبه كامله نحكي فيها كل شيء شغلت فيها بس ولكن الغلط الكبير رح نغلطه او الغلط اغلطه هي باول فيديو رح اصوره بالليل، بالفيديوهات القادمه رح تشوفيني اصورها بالنهار. وليش نسبة للرعب حسب ما إني قرأت وفهمت وأنا تأخرت كتير بتصوير الفيديو إنه فيها شغلات تخوف و... ورح يطلع مني ردات فعل وأنا ما بقدر يعني الدنيا ليل والناس نايمين صعب إنك تسوي ردات فعل بس точноًا راح نسويها بالنهار ان شاء الله بالفيديوهات القادمه ولكن هذا الفيديو راح يكون بالليل بس راح تكون شوي بارد راح تحسوا تماما ولذلك هلا خلينا نبلش بالفيديو طبعا ما تنسوا بنهايته بتقولوا لي المده مناسبه ولا قصيره ولا طويله بزيد ولا بنقص وشو عجبكم وشو ما عجبكم وارجو تحطوا لي لايك اذا عجبكم واذا ما عجبكم حطوا لي ديسلايك وبس وهلا استمتعوا بالمشاهده تشاو لقد بدانا اللعبه اكثر في المرطب خلينا نطفي الضوء يطلع احلى ايش <أني fica احسن مشاعرك> آه <أحسن slash Halo> في؟ This pandemic has spread faster than any disease in modern history. منيحه. تمام. طبعا في احداث صايره بالبلد ما اهتمينا بتفاصيلها خلينا ننتقل يعنيه أنا النقص قذط إش تلفزيون التلفزيون حلوه. سكرنا الشباك الشباب المطر يا هذي أفلام الروب أكثر شيء بخوف صوت المطر بس بالرقة شوي يعني تخوف صراحة يعني هي دكتورة ليش بس إيش انتقل بيض آه هي غرفة النوم هي المطبخ طبعا آه المكان المنشود اللي كل واحد أول ما يفيق من النوم بيروح يعم لعنده اللي بيسو فيه ووظائفنا البيولوجية الما الحمام أيوة هاي أنا مو أنا يعني مو تبعتي الشخصية نايس نعم ننزل دم ما كان في شيء أي شيء خا اول فرقة معليهم هي بدها تطفي عدلنا الجو شوي طبعا خليها شوية في انارة عشان ننزل ننزل الخلفية عني ولا لي وقت اكل المنظر تحلم يخرب عيني. <تصفيق> هيك بوبلاستك كاني عايش في 3 خاين نشغل هذا والله يا شباب مقدمة خروفيه خلينا نروح هلا نمشي نشوف إيش في هون على ضوء حلو في غل البيت ولا إيش صار إيش في هون آه حلو هون إيش مكتوب على الورقة طيب ما بدنا هلا الأحاديث الفاضية إحنا بدنا نمشي بالقصة يا شباب إيش هون المسيجي فران كلاوسيتي هلا ما يبقى لها كلاوسيتي ولا بطي تركني منها ما فيه نطلعه ما فيه اه نرى المطلح مرديني عن حمام صح أول مرة عشو منحنا <تصحة> خذت شغلت بدولة لك شغلت بدولة ها ها ها ها مبين اللين ما في لونوضو يعني الدم والأشي أبوش طلعت عد ما ليه ما فيه شي وعنه ما فيه نقطة بالأحلام ما تصير تشوفوا تشك ابدا يعني هي نقطة جدا مهمة ليش ما بعرف بس هيك بيحكوا بالاحلام ايه وبعدين سكرت الماي امي هاي أوه اووه اعطوني الخلفية من ظاهرها حلو آه مو الخلفية اعطوني ظاهرة اللعبة عم كذابة وين التليفون ابي رن ما <تصفيق> يعني في القناه هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا من هيا اول بعرف شوي انا مو لازم اطلق ولا اطلقي شو هذا شو اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا يا اهلا لا يستر لو والله قطعتها له ربي مشوني فيها الله قدر قدر قدر قدر قدر قدر قدر كنت أتمنى أن أشوف شي في قلب الباب مو أنت فاشل دفشة هاي. أوكي. أوكي. أحس الله من وكي. القشطة آر بينك وبيني من جوايا من أول ما أنا جاي عم تخبط فيني. الله يشرفك. هي لابس ما بالليل. في أنا عم بلعب فيو هاي. ممكن تاخذ بريك ثانية؟ يو ار اه لازم انا وقفت ايوه لازم نضل عم بمشي طيب ممكن تهدى شوي ايوه حلو كنا اشي هربوا هربوا هربوا هربوا هربوا ما انشالله والله اللي حصل يا شباب ممكن تفهمون ايش القصة وبعدين نهجم على بعض ولا هيك من اولها نزلنا الضرب والله what the fuck man what the fuck get out to هذا الخبرني براون. okay. what was that but right now it's got a hard on for the only two stars left in town. you and me. i'm not sticking around. just look around you. the longer we wait, the more screwed we are. me and هابا فين. how did this all happen so fast? i don't know. one fucked up thing always leads to another. it's like arcley on steroids. طيب ايش المدينة صار كلها مصاصين دماء؟ انا لا ما نلعبها نلعبها بالليل ابدا يا احمد هنلعبها حظي خلاص حلو نفدنا اول اشي سويناه في كل القدم روت باهاندي شواداندي. أكلوا إيده. don't think about it. we're gonna make a run for it. come on, till. we know how this ends. no, i don't. are we still a team? always. then do me a favor. don't fuck up like i do. go. مات برايدر، اخذ المسدس تمام حلو بحيث عندنا مسدس. سبقت تقول له سوري. هو بده يصير من بيناتهم بده ينتجوا قتله. واهم شيء هلا ما طلقاتي عليهم. فورا اه جابك انت اللي عن حظك انت صرت؟ نرجع معناتهم مع المحرجين. طولوا بالكم علينا خلينا نلاقي الطريق. ايوه من روحنا اربع على الفاضي لي يا الله انت I'm not going out there. The parking garage isn't بعض ابدا يعني انا من غير شيء ما عم بسترجي طالع صوت مشان الجيران وانا كمش قلبي هيك زي ما العرق اللي صاير حسبي الله انا ملوكي خلص هي بكره رح العبها بالليل بالنهار مستحيل اكملها بالليل نكمل 10 دقائق كمان لقد الله أنا الوكيل لو تشوفوا شلون عرق. ان آه اردت طلب مني ان أطلع صح؟ الكراج مالي روح لن تتوقع انك تتوقع انك سبحان الله. تتوقع انك <تصريح> <م> <ravicieric> ستار ايوه it's <ماع> <ميق> اتوقع انا أنا تكسرت أنا انقلبت، أنا التحنت. ما متت؟ أنا بدي مين هذا؟ مين أنت؟ <تصفيق> الله لا يوفقك. يا الله. يا ما تكسر بالنار. هلا جوع، ربي. شكلي الله هذا كله من الجيل ما سكر زاتوا بي. Hey, easy <objetivo> <beispiel Omega>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 Let's go I see you. pierercing in space. Oh come on. Who's the dip shit that closed this? Sorry, we're gonna have to go around. Hey, what do you know about that monster? him حتى Not هل تحب ذلك يا never seen anything like it. But it's no zombie. He knows انا مع the Umbrella Biohazard Countermeasure Service. UBCS short. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? You guys are the ones who caused all of this. What are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 Nice to meet you, Jill. I am UBCS platoon leader Mikhail Victor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? This city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Uh, correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well you can thank your corporate overlords for that. yes well we are doing all we can. If we can get this subway train moving we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, Super Cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first things first. We need to get you geared up. head إلى to street level you'll find supplies there all right انا فاضي <أبعتني>. أقرأ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>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 اشلنا مغامره جديده الله يسترنا. اور سيفايفرز وي جوت تو معلم انا مثل كان عم بمشي مثل لما يكونوا يا زلمه الله لا عم يضرب شرفك على شرف الدم المنشئ تبعك يا الله بعد خلاص ما عندنا مصلحه الهريبة احسن لا يا مجنونة. القتال شغلي فاضي. أيوة. شلون بدي هلو له؟ جيت ستعش هانجر أيوة. بدنا نروح نجيب المفتاح. بقا وين المفتاح؟ معلم. هون إيش بدو؟ أو بقطع الحديد. Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? That's the substation. You have to circle around through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire? Maybe. Surely a tall drink of water like yourself can put out a few flames. Fuck you. This let me. Still, I'll leave the barrier off. Gotta put this out. تمام على المفتاح عسى في مكان ما هنا او لا كنا على منطقة فانية. كنا هوا. علاش انا دخلت مش عارف بس يعني أوكي كمان ندبر رأسنا لما لقينا طريقة هيك كيك فيها. حلوة اخذنا شغلة. أني عن أبو شكلك، شكلك منظر خرف. أيوة أنا شو استفدت؟ هل فك في شيء لازم نجيبه من هون حلو كأنك تمشي مثل حكايتهم. <تصفيق> حلوه يأخذنا رصاص في شيء تاني نقدر نجيبه إن شاء الله بس ما يقدر يدخل المحل بس لازم ندور على مفتاح هذا البطيق يا الله المفتاح نجيب هذا ضيعنا طلقتين برضو على الفاضي إيش في الصندوقات؟ ما آه تبلكي نستفيد منها تعالجني إيش قلبها مكان يوقف؟ آه هو مكان الحفظ حلو. ايوه بدي انا هاي. طبعا هون بعد ما دخلنا ولقينا مكان الحفظ فرح نسيف هون لحد هذا القدر نكتفي ان شاء الله بالفيديو الجاي بنكمل شغلنا بالمهمات ونعمل مهمات اكثر ان شاء الله رح نكتفي لهذا القدر وبس يكون وصلنا نهايه الفيديو تنسونا لنا لايك واشتراك تصير لنا كل يوم فيديو جديد حلقة جديده ونعتذر عن اللي طالع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وادفع خدمه الجرس علشان يوصل لك كل جديدنا.